محدش بقى مستحمل عصبيتك كل واحد فيه اللي مكفيه بقيت عصبي طول الوقت لدرجة ان بقيت شخص لا يطاق مبقاش فيه حد عنده طاقه ليه خلاص بقيت عبارة عن كابوس مزعج لنفسي ولغيري. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايه اللي جرالي بقيت متوتر طول الوقت لدرجة إني مش عارف أنام قلقان باستمرار وحاسس بالإجهاد طول الوقت يمكن تقصيري وذنوبي هي السبب الرئيسي في كل اللي بيحصل ده كل شوية تلاقيني بحاجة دلوقتي خايف أكون بغني على نفسي خايف اكون عملت ذنب عظيم فجاه سمعت صوت الأدان اللهم ان كانت ذنوبي عظيمه فرحمتك اكبر واعظم وسعت رحمتك كل شيء يا مولاي انت نعم المولى ونعم النصير خطرت في بالي فكره اني احاول اعرض نفسي على دكتور نفساني يمكن الاقي حل او علاج امشي عليه طيب لما الدكتور يسالني بتشتكي من ايه اقول له ركبي بتوجعني عادي اكيد لا أحكي له حاجات ما كنتش احب اقولها ولا كنت احب اني اتكلم فيها حاجات تعباني وكاتمها في قلبي ومش عارف أبدأ كلامي مع الدكتور منين بالظبط عندي حاجات كتير تحرق الدم وتتعب الأعصاب بس مش عارف أبدأ منين بالظبط مع الدكتور طيب أبدأ بسعر الدولار النهاردة ولا أبدأ من الوحدة اللي أنا عايش فيها ولا أبدأ بخلافاتي المستمرة مع أسرتي، مع أصحابي، مع حتى الجيران ولا أقول لك الأول عن قصة حب الفشلة؟ ولا قله النوم اللي بقت من أزماني؟ ولا الأحلام اللي ما بقتش بشوفها؟ ولا سدت النفس عن الشغل وعن البيت؟ انا خايف الدكتور يجيله اكتئاب بسببي طيب ارجع في كلامي وبلاش موضوع الدكتور ده ما هو كمان هيبقى كشفه مش ببلاش يعني اكيد الكشف بتاعه بمبلغ وقدره وطبعا مش هتكفي جلسه واحده ده اكيد هياخد جلسه واتنين وتلاته يعني فلوس كتير ملهاش أول من آخر طب الواحد يعمل إيه في المواقف اللي زي دي طيب ممكن أروح لمين وأفضفض معاه لا في صاحب ولا في حبيبة فجأة برضو سمعت صوت الأداة إلتفت لقيت ناس كتير حواليا بيبصولي ومركزين معايا قوي يا الله معقول معقول كان صوتي عالي للدرجة دي لكن تعرف أحلى حاجة في لمة الناس حواليا إبتسامة جميلة كانت في وشهم دي وصوت الأذان لسه مكمل كأنه بينادي عليا فعلا أحلى حاجة إن ندخل الجامعة واتوضع وانسى همومي وألامي وأنا في رحاب ملك الملوك وأشكي همي لي وفوض أمري لي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت منظرني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت منظرني لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين